بغينا تكون كل موسم كلها والارض هذه ديال جماعه البقره هذه نمولها جماعه البقره السوليه وخاصنا نشوفوا شي حل ببلش تفضل قول لي بغيتي تهضر اللي عندك قولوا هذا زعما لكن شي كره الارض ديال بلادنا واش غدير هذا راه ما ان شاء الله الرحمن رحمة... الرحيم هو بقاره وتحيه بقاره وتحيه كاع الناس ديال ساكنه العرائش